جی گا تو پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو آڈر لسٹ ہے اور ان آڈر لسٹ ہے ان کو کیسے بنایا جاتا ہے ان میں ڈفرینس کیا ہے اور لسٹ آئٹم ہم نے اس کے اندر جو لکھنی ہے وہ کیسے لکھنی ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی تو آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا ہم نے جو ٹیک کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا سینٹیکس لکھا ہے اس کو ہم نے سینٹر میں کیسے لانا ہے بغیر مارجن دیے سینٹر میں لانا ہے تو کیسے لانا پیج کے سینٹر میں اور جو ویب سائٹ کے اوپر جو ہمیں سولڈ آؤٹ کا جو ایک فنکشن نظر آتا ہے وہ ہم نے کیسے لکھنا ہے وہ جو فون کے درمیان میں جو لائن لگی ہوتی ہے تو وہ ہم نے سولڈ آؤٹ کا فنکشن دیکھنا ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹیگ ہے سینٹر اندر جو بھی ہم لکھیں گے سینٹیکس کے میں نے کچھ سینٹیکس لکھا ہے تو یہ دیکھے گا یہ جو میں نے سینٹیکس لکھا ہے وہ بالکل میرا پیج کے درمیان میں مجھے شو ہو رہا ہے تو یہ سینٹر جو ٹیگ ہے اس کا کام ہے یہ بالکل اس کو سینٹر میں کر لیتے ہے اس کے اندر میں اگر ہیڈنگ دینا چاہتا ہوں ہیڈنگ اور پیراگراف تو میں اس کے اندر ہیڈنگ دوں گا اور اگر میں پیراگراف بھی لکھنا چاہتا ہوں دیکھتے ہیں وہ میری ہیڈی جو میں نے لکھی ہے اور یہ میرا وہ सेंटर के अंदर جو میں نے لکھا ہے تو یہ تھا ہمارا پہلا था جو ہم نے जो کیا ہے یہ اگر کوئی بھی ہم نے جو जो ہے اس کو پیج کے सेंटर میں لکھنا ہے تو بغیر کسی کلاس یوز کیے بغیر کسی مارجن دیے تو ہم سینٹر کا ٹیگ یوز کرتے ہیں تو نیکسٹ ہمارا جو ٹیگ ہے وہ ہے سولڈ آؤٹ کا ہمارے پاس ایک ٹیگ ہے ایس इसके اس کے اندر جو بھی ہم لکھیں گے وہ ہمارے پاس سولڈ آؤٹ کا جو جیسے ہوتا ہے ویسے نظر آئے گا یہ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس سولڈ آؤٹ کا جو ٹیگ ہے ہم نے یوز کیا اس کا یہ کام ہے تو یہ تھے آج کے دو हमने جو ہم نے کیے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹر اس کے اندر ہم ہیڈنگ اور پیراگراف ایون کہ ہم جو بھی ٹیھنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سینٹر ٹیگ کے اندر لکھ سکتے ہیں ہم بٹن بھی سینٹر ٹیگ کے اندر لگا سکتے ہیں ہم امیج بھی لگا سکتے ہیں اور ہم جو بھی سنٹیکس لکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سینٹر ٹیگ کے اندر لکھ سکتے ہیں تو دوسرا ٹیگ ہم نے جو کیا ہے وہ کیا ہے سولڈ آؤٹ تو یہ تھے آج کی آج کے جو ٹیگ جو ہم نے کیے تو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تھینک یو